ممكن ديت موبايل بس معلش واحد صاحبي في المستشفى ولازم اروحله ومتأخر عليه معلش وما اعرفش هو فين حته اهو <تصفيق> يا عسل يا حلو في ايه يابا في ايه يابا مش شايفها واقفه معايا ولا لا انا ايه يا جدع في يا عم هي وبي... مش واقفه معايا <تصفيق> عندك شخص <شفصي> بتاع من الدنيا الدنيا <تصفيق> <تصفيق> أنت بتكلم مين يا عم انت ضايق بكلم بكلم مراتك يا عم اللي انت اتجوزتها كانت ماشيه معايا بعكسك كنت واقفه معايا ليه مش واقفه مع ذكر اه فيها يا باشا واحده إن انت ماشي معايا. ايه يا عم ايه يا جدعان واحد والله حماده عزيزي المشاهد عزيزي المستمع لنا ولكم لقاء مع اجرأ شابين في مصر انزل بالشعار حلاوتك يا لولو ايه يا ابني الحلاوه دي؟ يلا بينا نشوف الفيديو خد اه يا مدير ثانيه واحده ثانيه بس ثانيه يا عم انت انت مقلق ليه يا عم ازاي؟ الحمد لله عامل ايه؟ تحياتي وسلامي على من وجد البديل فتخلى مم. انا طالع ديسكو كده في شارع الهرم ماشي اطلع الهرم منين بقى؟ بص في موقف هنا اه بقول له عايز انزل الهرم انت بتروح هناك اه كل يوم بجد والله بتعمل آه والله. ايه بقى يعني بروح اتفاج أه... ايوه هلا نمس يا نمس طب اقول لك تعالى يا ابن ثاني حاجه ولا ايه شارب حاجه لا يا عم والله كله تمام ده انا عايز اقول لك انا بشرب الاسبريسو دي لوحدي بس اه ها ايه يا جدع فيها ايه يا عم هي مش واقفه معايا ايه يا هي مش واقفه معايا بس بقى يابا النهارده عيد ميلادي لو عايزها تيجي ترقص مين واقفه معايا يا عم هي مش واقفه معايا هوب بس يا عم مين اللي واقفه معايا هي مش واقفه معايا طب هوب بس تعالى يا عم في ايه يا عم انا جاي معاكم بغلط يا جدعان ايه اللي انت يا مش واقفه تب... يا, يا عم خلاص انا بدافع عنك ايه اللي بدافع عنك يا عم في ايه اه اه فما حاجه طب استنى يا عم واحد الله طب فوق اه ثانيه بس خد يا هي مش واقفه معايا ايه ايه يا عم فيها يا عم هصلح النبي كده طب انا غلطان لا بدافع عنك انا كده غلطان شكلك جاي على غلط طب وحد الله فا... يا عم وحد الله يا عم وحد الله افهمك حاجه انت بتعمل ايه طيب؟ تتصل بمين يا عم وحد الله طيب؟ طب سيب ايدك طيب عيب كده انا بكلمك باحترام يعني الراجل اسكت بس, بس كده الراجل بيرمي كلامه وبيعمل لك كده يلا يا عمر يا عم وحد الله على الشارع معاها حوار قال بيجي بقى اخرتها معاكم يا عم طب وحد الله افهمك حاجه في اللي طب افهمك حاجه؟ طب انا مالي هو هو انا مالي هو بيعاكس طب سيب ايدك كده اقول لك حاجه والله العظيم والله اقول لك حاجه طب سيب ايدك واحد الله طب انت صاوم مقلب والله بنص والله العظيم يا عم صاوم مقلب والله بنصان بنصاوم مقلب يا يا عم يا عم بهزق معاك يا عم ايه يا عم انت كمان يا عم انا مش عايزك تزعل طبعا تمام ولا اي حاجه ولا زعلان يعني حبيبي يا نجم حبيبي بقول لك يا نجم الله يسترها معاك ممكن ديت موبايل بس معلش واحد صاحبي في المستشفى ولازم اروح له ومتاخر عليه معلش ومعرفش هو فين حته. مستشفى ايه؟ مش عارف انا لسه عايز اسال عليه بقى عشان اشوف هو فين معلش يا نجم يعني مكالمة ضرورية والله. ماشي يا عم حبيبي كده يا عم الرقم هنا. واحد ولا اثنين؟ اثنين حبيبي حبيبي يا نجم معلش بقى ما لا يا عم ولا حبيبي يا باشا يا أنا عم انت واقف فين ما تقلقش يا رجال مش قلقان يا عم ده مكالمة ضرورية معلش ايه يا بت ايه يا بت انت مفكرة ان انا مش هعرف اجيبك؟ يا يعني عم انت بتكلم بت ولا واحد في المستشفى انت مفكرة ثواني بس يا صاحبي ثواني ايه بس انت مفكرة ان انا مش هعرف اجيبك؟ هتصاحبي واحد هتصاحبي اثنين هتصاحبي ثلاثة هجيبه هجيب انت ايه يا قلبي ايه يا قلبي آه يا ستي وقفته في الشارع وخدت منه التليفون لك هجيبك ولو مهما هتتجوزي مش هتتجوزي هجيبك لا بقولك ايه اللي بيننا انتهى خلاص ايه مفكره اللي انا مش هجيبك يا عليا النعمه هتتجوزي هتصاحبي عليا هجيبك يعني هجيبك انت بتكلم مين يا عم انت طيب بكلم بكلم مراتك يا عم اللي انت اتجوزتها كانت ماشيه معايا وربنا يا والله زعلك طب اقولك على حاجه خدي بقى جوزك بقى معاكي اهو وعرفيه اللي ما بيننا رقم مين ده؟ الو اتكلم مين من على يا باشا ما انا كنت ماشي معاه قبل كده وسابتني انت ماشي معاه واخده مني فلوس انت عبيط ولا انت ايه بتقول ايه, ايه؟ تعالى بس هنا كده قاعده هنا في ايه في ايه يا باشا مين واحده مين انت ماشي معاه يا عم تعالى بس مراتك انت مرات انا ماشي معاه اه مراتك انت تعالى هنا كده عايز ايه هو الحق يزعل في البلد دي هو عشان الواحد يتكلم كلمه الحق مش حاجه, حاجة ولا ايه بالظبط ايه يا عم انت عشان بنتكلم كلمه الحق شرب حاجه اتكلم كلمة الحق معا لا فهمني لو عايز لو شارب حاجة فهمني فواقة كان طب هقولك على حاجة هقول على حاجة ولا انا مش هحل خليها تجيب اللي عليها علشان انا مش مش هسيبها في حالها تعالى معايا بقى خلاص اقولك على حاجه والله لا والله اقولك على حاجه انا بس هقولك على حاجه والله طب ثانيه واحده انا هقولك انا على حاجه جامده لا ما تقولليش والله بصور مقلب انت مالك خدت الموضوع بجد ليه والله مالك لا لا لا تعالى بس والله كاميرا خفيه بص انا على حاجه بس تعالى طب بص والله العظيم كاميرا خفيه والله كاميرا خفيه طب بص كده وراك طب بص والله هناك اهو بص اهو بيشاورلك اهو اهو بيشاورلك اهو كاميرا خفيه والله مقلب والله انا كنت بكلم واحد صاحبي، يا باشا انت فوق دماغي ورب الكعبه. انا يعني واحد صاحبك والله واحد صاحبي والله واحد صاحبي. خليتني طبعًا يا عم أشدك وأنت بتتفرج علينا. يا عم معلش والله العظيم. ولا يهمك يا عم. أهم حاجة ما تكونش متضايق من اللي حصل. لا يا عم مفيش حاجة. موافق <تصفيق> بس اللي حصل ده ازاي؟ حبيبي. ماشي ماشي. بقول لك يا صاحبي بعد إذنك، هو أنا هنا فين؟ فين في رف في بكرة أنا عايز أطلع سلام. اركب ايه ولا اروح فين؟ منين؟ المبنى اللي هناك ده اه اللي في الوش ده المبنى اللي هناك ده اه الناحية تاني شارع النص هو في حد هنا بيبيع سمك؟ أو. نفسي هفاني على سمك كده بتاع السمك اهو فين؟ اهو ايه عسل يا حلو في يا يابا؟ في يا يابا؟ مش شايفها واقفة معايا ولا ايه؟ يلا يا عم اتكل على الله عسل ايه يا عم انت شايفني هفق ولا ايه؟ فيك... يا مالك, مش مش اه؟ يا مالك, مالك يا عم فيك ايه؟ في يا باشا مالك يا عم فيك ايه؟ بعكس وانت واقفة معايا ليه مش واقفة مع ذكر آه آه يا نهار أسود هو مش شايفك واقفة مع ذكر ولا إيه؟ يا عم مالك ده دكر وسيدة ذكورة كمان هو طيب أقول لك الله حاجة والله أقول لك على حاجة وحد الله وحد الله وحد الله وحد الله صح وحد الله صحيح أنا فاهمك أنا فهمه الواد ده شمال الواد ده شمال بيعاكس اي حد يقف انا معاه فهو مش شايف ولا انا دكر. مالك يا عم انت غشيمه يا انا كنت لو اخدها معايا هسيبها لك ليه يا انت مش شايفة اقف مع راجل مالك ولا ايه بص على شوف ما تجريش بتجري ليه ده مش شايف اقف مع دكر. خلاص والله هقول لك على حاجة. واحد والله يا اما ما خلاص والله هقول لك على حاجة. يا خلاص انت بتحص عليها ليه والله اني غلبان انا والله حاجه والله بصور مقلب دي كاميرا خفيه بص كاميرا هناك يا باشا والله الله انت فوق دماغي انت انت والله فوق دماغي موافق بس اللي حصل ده يتزح ولا؟ فاهم مشكلة؟ الو السلام عليكم. يا روح روح. السلام عليكم. ايه يا, يا بابا؟ ماشي يا حبيبتي. طب اقفلي هجيب لك الحاجة تاني. السلام عليكم يا غالي. عليكم السلام. ازيك يا نجم؟ عامل ايه؟ اديني علبة جبنة كريم. اه. تمام؟ واثنين بيز دون <تصفيق> ايه؟ <تصفيق> تمام ماشي مفيش واحدة كمان؟ <تصفيق> تمام علبتين دومتي بقى كيلو وعلبة جهينة ايه ده يا باشا بس طب ماشي <حق>. يا <تصفيق> <أي> ماشي يا غالي <تصفيق> كيلو؟ اه ماشي يا <غالب>. تمام والثاني ثاني واحدة بريزدن؟ انا هاخد دول مع بعض كده تمام <تصفيق> <طبعًا. تصفيق> ماشي يا غالي ناخد كميات منه بس معلش من. بس. مستعجل طب معلش تسيبهم انا معلش عشان خاطر عشان بسمي اللي علي بس ما يعوش آه. آه. آه. ماشي يا غالي المكتب هنا اه يا عم ماشي يا غالي حلو تمام هات ثلاثة علبة صلصة الثلاثة كيلو دي دي كام كيلو؟ ثلاثة اه ماشي هاتها انا مراتي متدلعة ما اخليهاش محتاجة حاجة مش ربنا يخليها لي ما ما محتاجه اي حاجه ما شاء الله ربنا يخليها لك عم الطبيب جنب الشمال ده بتجيله شكه بكامل بتاع طب بص استنى بس سوني سوني ايه سوني. معلش ما في حال ما تغنيش بقى من حالي طول الليل بات شكه يا عم بالله عليك بعد اذنك يا عم في الاغاني حرام يا عم انا مش عايزك أن تغني عندي ماشي عم. يا عم خلاص ماشي هات بقى بتاع اللانشوت ده ايه؟ ماشي حلو ده. ماشي يا غالي. ايه تاني بقى؟ تمام. معلش بس لبن مكثف. هات أربعة، أربعة. هاتهم كده هاتهم هاتهم. تمام. روح ربنا يسترك. تمام. <سؤال> عندك اه عندك حاجه منك تنزل انت ما دخلتش ليه ما بيتباعش عندك؟ لا انت دكتور ربنا يستر حبيبي ربنا يستر وعيدك ببطيخه من غير بيزة. شكلك راجل مفتري انا؟ اه الله يسامحك الله يسامحك عندك شيبسي بطعم الدنيا؟ طعم الدنيا؟ <سؤال> اه يا فضل دنيا. دنيا عندك شبسي بتاع الدنيا الدنيا بزق عندك شيبسي بطعم الدنيا؟ الدنيا تهزر يا عم ولا ايه؟ يبقى ما عندكش شكرا يا عمي، السلام عليكم بتهزر ليه؟ ايه؟ السلام عليكم يا محمد يا عم في في ايه يا عم ايه يا جدعان الله يا جدعان وحدوا الله يا جدعان يا عم يا عم يا عم وحدوا الله يا جدعان طب اقول لك والله يا عم يا عم حماد يا عم بتصور مقلب والله يا عم العظيم بتصور انا يا عم ماشاء الله بنصور يا معاكم يا طب الله حاسب يا حاسب على الحاجة يا باشا يا عم خلاص والله سكتوا يا ابن هنا عم على الحاجة بيحاسب عليها والله بنصور بنصور بنقلب والله لسه الكاميرا <تصعوبنا> في <تصفيق> العربية <تخلص> نزل <تضح> <تضح> زعلانين من اللي حصل ده؟ لا <لح> <تضح> طيب موافق اللي حصل ده يتذاع ولا فيه مشكلة؟ يتذاع يا عم من تاني من تاني من تاني وارجع تاني واقول لك عارف اقول لك ايه؟ خد قلبي ياضي يا ابن قلبي ساء الزلبية ما تنساش يا جدعان تصلي على النبي علشان انت تاخد حسنات واحنا ناخد حسنات، أقول لك على حاجة ماشية بالحب علشان القلب يدق، بالحب. ارفع الشعار. شكرا يا جدعان على الـ 700 ألف مشترك وقت تصوير الفيديو، احنا 700 ألف مشترك، شكرا جدا لدعمكم وتفاعلكم، عايز أقول لك حاجة. أنتم في أي بي، أنتم في أي بي. عايز اقول لك حاجه ياض يا ابن قلبي المسابقه هتنتهي يوم الخميس الجاي ان شاء الله، وانت قدامك فرصه تخش السحب على الموبايلات اللي هتظهر قدامك على الشاشه ديت، تنساش تشترك في المسابقه عشان يمكن يبقى ليك الحظ انك تكسب بالحب. طب اقول لك ايه بقى؟ وارجع تاني واقول لك نشوفكوا الفيديو الجاي، سلام تاكسي